ما شاء الله ما شاء الله الله وحياة زين وزياده تتفاجئ بالوزن عشان انت ما في ايدك ما يعديش فيها يعني الالم ده فيها بص ما شاء الله ما شاء الله كان بقى بخمسة وخمسين جنيه دي انا فعلا والله جماعه ما اعرف فيها قد اهو بص ما شاء الله ما شاء الله دي الاسد يا جماعه الاصليه نزلت بشغل جديد بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر الله بص كده قابلني ازاي بيبص جماعه ما شاء الله تبارك إيه الله حمد الاسد الاصلي زينا يطلع يطلع يعمل زينا كفايه اللي انت بتعمله فيها كفايه اللي انت بتعمله فيها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر يا جماعه ما شاء الله الجديده بتاعت الحاج بدر ستار عدل فيها حاجات كتير اولا الجبل دي كاستويت دبله كاستويت زي ما حضراتكم شايفين كتبوا عليها هنا دي كده ما, ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله <تصفيق> ايوه لعبك اللهم صل على ستين جرام نص تم ستين جرام نص <تصفيق> تم ده انت لو شفت الكعبه بسم الله ما شاء الله ادي الشغل يا جماعه وادي التشطيب ما شاء الله <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله <تصفيق> وبركاته والصلاه والسلام على رسول الله شايفين علي يا جماعه ابن الحاج بدر بيتعافى على البوصه الاسد البوصه الاسد يا جماعه نزلت ونزلت بستايل جديد بشغل جديد بصوا بيتعرف يعني عليها ما شاء الله ما شاء الله مش مضروبه اه، انت عامة هتتفاجئ بالوزن كام 3 <تصفيق> كيلو هتتفاجئ بالوزن اقسم بالله وحياة زين وزيادة هتتفاجئ بالوزن عشان انت ما تعرفش يا فيها قد ايه وفي أكتر ما انت متخيل لان انا, أنا زودت فيها كل وقت انا فعلا إن والله يا جماعه ما اعرف فيها قد ايه اهو البصه رفعت ايه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الاسد الاصلي زينا يطلع يعمل زينا. يطلع ما شاء الله. دي الاسد يا جماعة الاصلية. نزلت بشغل جديد. بسم الله. ما شاء الله. تبارك الله. كفاية يا ابو زين عليها. كفاية اللي انت بتعمله فيها. كفاية اللي انت بتعمله فيها. وفا عزيزيز تحط وفاجأ ابوك بالوقت. ورين يا ابني الميزان شغال. ايه ايه? خمسة كيلو. ستمية جرام. ما شاء الله ما شاء الله 5 كيلو يا جماعة ونص أنت مفكر أربعة بسم الله ما شاء الله أنا قلت أه؟ 3 كيلو وما توزنها <تصفيق> بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بص يا أموال كيلو ونص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله, الله أكبر يا جماعة ما شاء الله بص عم وليد. ربنا يبارك والله أنا خايف بس أهو يا الله بس كفاية كفاية كفاية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الأسد الأصلي الأسد الأصلي الأصلي الله هو أكبر الله هو أكبر بص ما شاء الله كفاية عليها يا أبو زين أنت كده بتعذب الصندوق بتعذبها منتظموا <تصفيق> كل جديد إن شاء الله من معرض بدري ستار خليك معانا مع على كده على الفيديو ورينا الأول فرجنا على البوصة الأول اللي إحنا بنعمل فيها البدع فرجنا على البوصه وعلى الحلويات دي دي يا جماعه البوصه الاسد الجديده بتاعة الحاج بدر ستار عدل فيها حاجات كتير اولا الدبله دي كانت دبله عاديه دلوقتي خلاها دبله آآ اللون الاخضر ودبله محمله ثانيا كتب عليها الكاستويت بتاعها كاستويت زي ما حضراتكم شايفين كتبوا عليها هنا دي كده معدن الفرنيه معدن باتنين صاموله ماشي ده كده معدن هنا. طبعا برضو ما ننساش. الحليان يا جماعة. حليان ليزر. يعني هتشتغل بالبرد عادي. ده برد على فكرة اللي راكب. تمام? انتخيلين <تصفيق> يا اعمالين. دي مكنة تبن. مكنة تبن اللي راكبة. ست الاف. الحالة بتاعتها معدن. انا ما كنتش متوقع يا جماعة إن هي تشيل خمسة كيلو ونص. رفعت خمسة كيلو ونص. يعني احنا الموديل اللي عدى كنا رفعين بقى تلاتة كيلو وبزين صح؟. الموديل اللي قبل ده كنا عارفين عارف يا انت متخيل انت متخيل يعني ايه بوصه تليسكوب. ترفع 5 كيلو خمسة كيلو, كيلو جرام. تعمل فيها كده؟ ان شاء الله يعني سمبات. معلش انت لو معاك سمكه 4 كيلو ارفع ارفع بقلب جامس. ارفع كلامك صح. بدلها كلامك مظبوط بصوا يا جماعه دي في منها عشان برده ايه نبقى ايه عارفين في منها موجود ايه؟ موجود منها 3 متر 3 متر 60 و 24 4 متر ونص تمام المفاجأة الثانية يا عم وليد المفاجأة الثانية جهزت اهي تمام يا ريس لمن بقى لصيادين الغلة وصيادين الكاستنج والناس اللي بتشتغل فيلا من على من على مسافات بعيدة عايز ابوس طويل خمسة تمام. وستة وسبعة تمام الحاج بدو يوفر لكم شوية شغل والله تحف مقتنيات بمعنى الكلمة أنت لو مش شغال فيلا تحب تاخد تحفة من دول وبالنسبة لسعرها يا عم وليد هنقول لكم على الاطوال والاسعار تمام طيب انا لسه ما قلتش سعر الاسد هنشوف البصه دي اللي انت بتتكلم عليها البصه دي مش رافعه ما, ما, ما, ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر يا جماعه شايفين البصه مواصه ازاي ورافعه ازاي ما شاء الله تبارك الله ايوه لعبك اللهم صل على النبي عليه دي قد <أحدي> ايه؟ قد <تصفيق> <دي>. ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> كيلو ما شاء الله كيلو كيلو ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك ربنا يبارك حطها على الميزان يا زياد كفايه يا ابو زين. أه، أه سيبها يا زياد بس يا عم كفايه ما تعفاش على على يا ابو زين. مش هتجيب عشان عندك يا ابن اللذينه عدله زياده عدله زياده تعال يا عم وليد سيبها زياد تعال يا عم تم عموالين عموالين عموالين. ترفع يا زياد كيلو يا جماعه كيلو 85 جرام ما شاء الله كيلو عنوالين. 85 جرام طلبات اصبر يا عم وليد بقى مش هنقول 400 ولا 500 ولا الكلام ده ثانيه واحده اجيب لك الورقه بتاعت الاسعار كانت في جيبي ماشي يا ريس انا اقول الاسد على ما انت متخلص ولا انت معاك سعر الاسد قول يا باشا الاسد الاسد بادئ الاسد بادئ من 3 متر مية 125 لحد 165 ال ونص نفس الاسعار القديمه نفس الاسعار دي يا جماعه 3 متر 125 145 أه لا تلاتة ستين مية خمسة وتلاتين تلاتة تسعين مية خمسة واربعين أه اربعة قول يا ريس البوس التحفه اللي رفعت كده. طب ما تيجي اتفرجنا وانت بتقول كده فرجنا على البوس هنا كده. البوس عم وليد مقاسات. أه. وفي كميات للجملة مقاسات وليد من اتنين متر سبعين. تمام بكام بقى ال 72 التحفة دي؟ يعني كلمة. بص يا عم مواليد يعني اقول لك ايه طيب؟ يعني معلش الراجل. دي كده ايه ده؟ بص كده ما شاء الله ده عاملة زي القلم لا قلم ايه؟ يعني مفيش قلم فين القلم؟ القلم في ايدك هو القلم ما يعديش أوه. فيها يعني القلم ده مش هيعدي فيها ما بص ما شاء الله ما شاء الله بكام بقى ب 55 جنيه التحفة ده يا عم مواليد؟ وريني صالح ما شاء الله يا جماعة العب غلة العب كات اعمل اللي أنت عايزه ما شاء الله البوسة اهي الله اكبر <تصفيق> بص ابو زين كده قابلني ازاي بالبص يا جماعه ما شاء الله طب وزنها ايه دي؟ ما وزن يا عموري تيجي كيلو ونص؟ <تصفيق> <تصفيق> ستين جرام. نص طم. 60 جرام <تصفيق> نص طم. ده انت لو شفت الكعبه هتلاقيها 20 جرام ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <عشرين جرام. تصفيق> ما شاء الله 60 <تصفيق> جرام <تصفيق> ب 55 ال 72 يا عمواليك ال 72 ب 55 جنيه ب 55 ما شاء الله تبارك الله 63 اه ب 75 63 75 4 متر ب 85 4 ونص ب 75 4 متر ب 85 ما هو في 4 ونص 4 ونص ب 100 4 ونص 100 اه تمام ماشي 5 متر 115 تمام 6 متر 120 تمام سبعة متر ب جنيه ب 140 جنيه 7 متر بمئة جنيه ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله على التحف بسم الله ما شاء الله ادي الشغل يا جماعه وادي التشطيب ما شاء الله تبارك الله اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين البوص عامل زي القلم بوص قلم بوص عالم يا جماعه ما شاء الله تبارك الله ادي دي يا جماعه مثلا السعر عليها مية وخمستاشر جنيه دي هنا على السعر بتاعه دي كام دي تلاتة ستين عاملة خمسة وسبعين جنيه دي مثلا كده ستة متر عاملة مية وعشرين جنيه دي سبعة متر عشرين عاملة مية واربعين جنيه يا آه جماعة البوس ان شاء الله تبارك الله تحف يعني شايفها كده حاجات تحف طبعا في رفيع خالص. اللي هلماس كان مثلاً ده مثلاً ماسه رفيع. خمسة سبعين جنيه. تلاتة ستين. تلاتة متر ستين. ما شاء الله تبارك الله. يعني على اللي عملوا فيها زين ده ربنا يبارك اللي ياخد بوس. البوس ده عايز صياد يلعب مع السمك. عايز صياد يلعب بجد مع السمك. دي كده بمية وخمسة طولها اربعة متر ونص. مئة وخمسة أربعة متر ونص ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تحف يا جماعة طبعاً في حاجات تانية كتير جت هعرضها لكم إن شاء الله آه في فيديو تاني لإن إحنا كده طولنا على حضراتكم كده دخلنا في عشر دقايق في طبعاً إحنا عرضنا ده قبل كده <تصفيق> المكان التبن إن شاء الله نعرضه لحضراتكم. في الطوايه الشمسيه جت في الكشافات جت في حاجات تاني كتير ما تنسوش لو اول مره تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو ليصل اكبر عدد من الصيادين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته